ce nu mai vine, dragă? Nu stiu de știu, ce. Maniță, Nu stiu nu că deja nici eu nu mai pot. Întârzi atata. Mamare, de ce nu mai vine? Eu vreau să vine. Vine, vine acum, apuișorul, mami. Vezi ce bine-i de lui cu costumul de marinel? Mamiță, nu ți-am spus de atâtea ori, nu se spune marinel. Dar cum? Marinal. Vezi că sunteți proaste amândouă? Se zice marinel. E! apoi de, nu toată lumea a învățat carte ca dumneata. Ați toate bagajele? Pe tot parcursul da. Unde trenul aveți grijă de copii. Sunt mai băiatul? decât bagajele dumneavoastră.